BELAJAR MENULIS HURUF BESAR Z Cara tulis huruf Z Langkah 1 Tolak tepi di atas Langkah 2 Lukis tiang tinggi serong ke kiri Langkah 3 Tolak tepi kembali Tolak tepi di atas, lukis tiang tinggi, serong ke kiri, tolak tepi kembali. Zek, mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Akhirnya tulis huruf Z besar. Ike langkah mudah, jangan dilupa. Tolak tepi di atas, lukis tiang tinggi